ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من الفلبين بالعربي آه النهارده هنتكلم عن اسباب زواج العرب من فلبينيات من الحاجات اللي انا لفتت نظري جدا ان في قوائم كده بتتعمل للزوجات او احنا عملنا تفصيله كده للزوجات الفلبينيات وطبعا اكبر جاليات متجوزه من فلبينيات هي الجاليات العربيه وخصوصا الجاليه المصريه بالذات متجوزين بشكل فظيع من الفلبينيات الموضوع دوت مثار عليه الامر ويمكن رب ان شاء الله نعمل حلقه عن الموضوع دوت ايه سببه ان شاء الله وهتكلم عن الموضوع دوت ايه سبب عزوف العرب عن زواج من العربيات وان في عرب كتير أو خصوصا المصريين بيتجوزوا من فلبينيات وايه هي الاسباب اللي هم ادت ان هم يتجوزوا فيلبينيه رقم واحد من ضمن الاسباب اللي بتخلي شخص يتجوز فيلبينيه هو الاستقرار في ناس كتير بتدور على الاستقرار حتى يعني في الدول العربيه لما بيقابل حد زوجه او بيقابل واحده فيلبينيه التفكير ليه الاستقرار وطبيعي دي في الطبيعه البشريه ان الناس بتدور على ان هي تستقر كل واحد بيدور على هو يكون ليه زوجه ويكون ليه اولاد ويكون ليه اسره وده شيء طبيعي جدا. رقم اتنين في ناس بتخش هنا يعني بيكون بمقصد الهجره والحكايه دي حاجه شاذه جدا في ناس كتير كلمتني ان كان من مصر ان كان من العراق ان كان من اليمن ان كان من لبنان ان كان من سوريا ان كان من المغرب ان كان من تونس كل البلاد اللي هي تبعد عن الخليج دي فكلها البلاد دي وبيسالوني احنا عايزين نخش الفلبين وهل انا لما اخش الفلبين هيدوني فيزا ولا هيدوني اقامه ولا هيدوني ايه بالظبط ولا هيدوني جنسيه ده في ناس بتسالني على الجنسيه بقول انا عايز اخد جنسيه هياخدوا قد ايه عشان يدوني الجنسيه؟ طب مش لما تاخد اقامه الاول عشان تاخد جنسيه ففي ناس بتخش هنا وبتدور على ان هو يتجوز فلبينيه بمقصد الهجره. طبعا ما اعرفش ايه الاسباب اللي ادت ان ناس تفكيرها يخيل ليها إن الفلبين حاجة زي أوروبا أو أمريكا وأن هي تصلح للهجرة طبعا أنا قلت قبل كده إن الفلبين أحسن من أوروبا وأمريكا ودي الأسباب طبعا العنصرية والكلام ده كله لا تتواجد في الفلبين زي ما هي موجودة في أوروبا وإمريكا ودول زي كندا واستراليا مش موجود فيها العنصرية للدين الإسلامي طبعا كندا يعني مرفوع من الموضوع شوية مش موجود فيها العنصرية خالص الفلبين وان كانت موجوده هتكون بنسبه واحد على عشره في الالف فرد او فردين كل واحد كل مليون فمش موجوده عنصريه خالص في الفلبين للعرب وخاصه للمسلمين، لكن اوروبا وامريكا بيكون موجود فيها الكلام دوت، لكن موضوع الهجره الفلبين دوله فقيره وتعداد السكان فيها كبير، فما اعرفش ايه السبب ان في ناس كثيره جدا بتخش وتدور على ان هم ييجوا يهاجروا للفلبين، في ناس برضو السبب الثالث ان في ناس بتيجي تخش الفلبين بسبب حاجة يمكن انا نادرا ممكن فرد او اتنين او تلاتة اللي قابلتهم في الحكاية دي وهي سويت مام او شوجر مام اللي هي واحدة ثرية او كانت شغالة في أوروبا او امريكا وعندها ثروة من المال ولما جت طبعا فقدت اهلها فقدت دنيتها اعتبرت ان هي اه وحيدة هنا خالص فبتبتدي تسعة تدور على الأونلاين بيكون عمرها يتراوح من بين الخمسين 50 وستين فبتدور على حد شاب ان هو يكون في عمر ال وعشرين 30 يؤنسها في وحدتها ويجي طبعا الكلام ده برضو موجود في الامريكان اللي بيجوا هنا بدوروا على فلبينيات لكن انا بتكلم فيه برضو ان في فلبينيات هنا بتدور على ناس عرب وبتدور على ناس اجانب يتجوزوها في اعمار صغيرة وعشان يسليها ويقعد معاها ويقنس وحدتها طب هي ما بتتجوزش ليه فلبيني ما بتتجوزش فلبيني خوفا من ان هو يطمع فيها ودي هتكلم فيها برضو بعدين لان موضوعها شرحه يطول جدا جدا جدا جدا جدا ففي ناس بتكل... بتيجي هنا الفلبين على اساس ان هو جاي عشان يقعد مع سفيت مام او شجر مام ويظبط الليلة بتاعته ويعيش حياته رابع حاجة ودي اللي أنا محرج أنها كنت أتكلم فيها لكن عادي يعني ففي ناس طائفة من الناس بتيجي أو بتتعرف على في اللبينية. إن كان بتعرف عليها في الخليج أو بتعرف عليها في أوروبا أو بتعرف عليها في أي حتة بيكون بهدف الجنس بيكون بهدف أن هي جميلة شخص سنه كبير في السن في ناس بيكون الهدف بتاعها رقم واحد الجنس، ده عنده في تفكيره استقرار ولا عنده في تفكير استثمار ولا عنده تفكيره أي حاجة، فده بيتعرف عليها في أي دولة وبتكون جميلة، بتكون يعني رشيقة، مهتمة بنفسها، الكلام ده كله، دول اللي بتحصل بالنسبة لهم مشاكل أسرع مما يمكن وبيحصل انفصال وطلاق في أسرع مما يمكن، طبعًا هو بيكون متجوزها على جسم معين بعد لما بتخلف جابت له عيل عيلين هوب بقت ضرفيل صغير خلاص انتهت القصه على كده وعايز يرميها او ياخد عياله ويهرب منها او يعمل اي حاجه لان خلاص الهدف النهائي اللي هو كان عايزه انتهى يعني غايته انتهت سادس حاجه في ناس بتخش هنا على ان هو يدور على الاستثمار في ناس بتخش على ان هو داخل الفلبين عايز يفتح مثلا بزنس فبدل ما يدخل معاه شريك فلبيني ممكن ما يضمنوش، ممكن يخونه، ممكن يعمل أي حاجة، ممكن يبيعه، ممكن يعمل أي مشكلة فهو بيدور على زوجة، الزوجة دي هيعمل بالنسبة لها المشروع بتاعها وهي تحت عصمته يعني هي تحت إيده، لكن طبعًا الأخطاء من الحاجات دي إن هو بيكون أخدها لهدف تجاري وهي أخذها لهدف مطمع مادي وبيحصل تضاد فهي بتاخد منه فلوسه وبعد كده اقول لك ده الفلبيني عليا أنت أصلًا داخل لهدف معين وهي داخل الهدف معين، انتوا الاتنين مش بتفكروا في الاستقرار. رقم واحد اللي انا كنت بتكلم فيها ان يعني انت تستقر وهي افضل شيء عشان كده ابتديت بيها ان انت تستقر وان انت يكون ليك اسره في الفلبين، يكون ليك اسره في الفلبين ويكون او خارج الفلبين، يكون ليك اسره في الفلبين من اولاد واسره وعيال والكلام ده كله يعني يكون ملتزم بالمصاريف سابع حاجه في ناس بتيجي هنا بتكون الموضوع تلبيسه اللي هي ايه بقى حضرتك تلبيسه هو جاي سياحه شهر شهرين وبعد كده اتعرف على واحده من زي قبل ما قبل كده قلت الكلام دوت يتعرف على واحده من عن طريق بار وشرب معاها كاسين هوب اخذها في غرفه بتاع الكلام ده كله زي ما انتم عارفين وبعد كده بقت في ارابيزو يجي يمين في ارابيزو يجي شمال في ارابيزو وهي خلاص وقعت في نصيبه يعني وبناء عليه بيضطر ان هو يتجوزها يعني في ناس بيكون الموضوع بالنسبه لهم ان هي يعني يعني عفف نفسك بقى يعني بعد لما خرب الدنيا عفف نفسك بقى ففي ناس كتير بتيجي كده بنفس النظام ده وبرده الناس دي بيحصل بسببها الطلاق السريع لان هو اصلا يعني اخدها من بيئه غلط وهي جايه من بيئه غلط و يعني حاجات كتيره مشاكل بتحصل بسببها فبناء عليه بيحصل انفصال سريع. اخر حاجه ودي هتكلم فيها على انفصال لوحدها في حلقه ثانيه لكن هتكلم فيها هنا بشيء مختصر الا وهي ان في ناس بتيجي هنا بيتجوز لغرب الاستقدام. بيجي لتجوز لغرض الاستقدام بيجي يتجوز لغرض الاستقدام. وغالبيتهم من اخوتنا السعوديين، ناس كتير من السعوديه بتكلمني انا عايزة اتجوز انا عايز اتجوز، فعشان اديله بس اختبار صغير بقول له انت هتشتري لها ارض هنا، طب هتشتري لها بيت، طب هتدفع لها مهر، طب هتجيب لها ذهب، يقول لها لا لا لا لا لا، ده الفلبينيات ما بيطلبوش الكلام ده، على طول بعرف ان هو هيكون عايزها ياخدها بهدومها وبعد كده اول ما توصل هناك هو بيكون اصلا متجوز و عنده او امه موجودة ومش متجوز وجايب دي تشتغل عاملة منزلية في البيت يديها 400 دولار وخلاص على كده طبعا بتحصل مشاكل للبنت وبتروح لي الصفارة بتشتكي طبعا ما متعرفش تحل لان دي زوجة تعرفش تحل المشكلة وهي مش داخلة على العمالة بتخش بعد كده ال اف دبليو بعد كده بتخش حاجات كتير بقى يعني بتلاقي الموضوع متلعبك لعبكة والناس دي هي اللي بتخش الفلبين لغرض ان هو يجيب عامله منزليه عنده والموضوع متعثر عليه والموضوع و... و... صعب شويه فبيضطر ان هو يجي هنا يتجوز وياخدها وبيكون اخذ تصريح وكل حاجه من السعوديه عشان ما حدش يقول بس ايه اصل في تصريح لازم يطلع من السعوديه لا في ناس بتكون معاها التصريح وتكون جاي هنا على ان هو يتجوز فلبينيه وبعد لما بيحصل على الفلبينيه بيجيبها على انها عامله منزليه ما تعرفش بقى جايب التصريح بواسطه جايبه باي حاجه فبيجي هنا يتجوز العامله يتجوز البنت على اساس ان هو يتجوزها والبنت بتكون فرحانه ورايحه على هي متجوزه بقى واحد سعودي والكلام ده كله تمام وفي مخيلتها ان هي هتكون ملكه زمانها تفاجئ ان هي بس لا بقول الا من رحم ربي في ناس فعلا بتكون متقيه الله تتقي الله في البنات اللي هم بياخدوها وبتكون فعلا ان هي زوجته لكن في ناس بعض منهم وان كانت قلة لكن القلة ديت لك الحسنة تخص الساعة تعم القلة ديت بتنشر على الباقي ان هم, هم كلهم مفسدين فالقلة دي بتاخد الفلبينية على ان هي زوجة وبعد كده بتدخلها السعودية وبتشتغل خدامة في البيت او عاملة منزلية في البيت طبعا هنتكلم في الموضوع دوت في شرح تفصيلي تاني في فيديو لحال يا رب اكون فدتكم بشيء النهارده ويا رب تكونوا استمتعتم، ويا ريت سبسكرايب تدعمونا في القناه وتزورونا على كل الروابط الموجوده في الديسكربشن وتدعمونا على باتريون وتدعمونا على بيبال وتنتسبوا في القناه لو حبيتوا شكرا لكم جدا ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته